Traian Besescu intervine în scandalul momentului, avertisment după decizia CCR, puteau desfăi încaserei sau îl treceau la SIE. Decizia CCR privind Comisia Parlamentară de Anchetă Activit 5, subliniere F-ului SPP, este absolut corect, consider presublinierea din TelePMP, Traian Besescu. Absolut corect neredecizia decizia gândiți vă ce, Gândi ce s-ar fi întâmplat dacă o aprobau. Ar fi creat un precedent care să vin pe urmă sublinierea la o comisie special care se desfinceze SRI-ul sau se le mute sublinierea la sie sub Deci, Curtea Constituțională a procedat absolut corect. Nu-i treaba Parlamentului să fac comisii speciale de închet pentru un serviciu care este în subordine axat sub liniere, nu a Parlamentului. Ei pot face anchete în ceea ce privește subiliere TSR-ul, ce le au constituțional sub control pot face anchete în ceea ce privește sublinierea TSE, ce le-au constituționale sub control, dar SPP-ul este sub controlul XAT, a precizat Marci Besescu, după subliniere din CA Consiliului Executiv Național al PMP, conform Major Press. Comisia Parlamentară de anchetă a activit subliniere fului SP nu are un obiect concret de cercetare, a subliniere acum prevede regulamentul activitcilor comune ale Camerei Deputacilor Sublinierei Senatului, a constatat marci Curtea Constituțională a României, care a admis sesizurile PNL subliniere era cu privire la neconstitucionalitatea hotărârii prin care a fost înfiincat Comisia.